والله هذا واقع الشيعة صادق كمال الحيدري في كلامه هذا هذا هو واقع الشيعة منذ ان أسس الطوسي سنة 448 حوزة النجف أصبح الشيعة حميرا للطوسي وبعد ذلك لولده الغبي من بعده يضحكون عليكم يقولون لكم كان عالما وكان فاضلا يضحكون عليكم كان سطلا فارغا وكان مشبعا بالفكر الناصبي بالقذارة الناصبية أتعلمون أن مرجعيته استمرت إلى ما يقرب من ستين سنة اتخذ شيعة حميرا وبقي شيعة حميرا إلى يومنا هذا وهذا الذي يتحدث عنه كمال الحيدري والمرجع الذي كان يقدم النصيحة له وأيضا يتحدثون عن بقية المراجع مثل ما ركب فلان وبقية العمائم السوداء والبيضاء التي اتخذت الشيعة حميرا وامتطوهم وقالوا لهم ديخ هذا هو الواقع الذي يكرهه صاحب الأمر ولا يؤثره من الشيعة فالمراجع حمير عند النواصب إنهم حمير الشيطان غذاهم بالفكر الناصبي وشيعة حمير عند أولئك الحمير عند حمير الشيطان هذا هو الواقع المستحمر شيطان يستحمر المراجع والمراجع يستحمرون الشيعة وكل ذلك مرده إلى ثقافة الناصبية إلى ثقافة سقيفة بني ساعدة إلى تلك السقيفة المشؤومة الملعونة كل الحكاية هي هذه تركوا بيعة الغدير وبايعوا سقيفة بني ساعدة. لم يبايعوها بشكل بروتوكولي رسمي لكنهم بايعوها بشكل معرفي وعقائدي وعلمي وعملي لم يصرحوا من أنهم بايعوا بيعة السقيفة وغدروا ببيعه الغدير بل يصرحون من انهم يرفضون بيعه السقيفه ويبايعون بيعه الغدير لكن كتبهم دروسهم عقائدهم خطبائهم فضائياتهم كل شيء يصدر منهم وكلائهم كل ذلك كل ذلك بشكل حقيقي وواقعي يعلن من أنهم قد بايعوا بيعة السقيفة وبإصرار وغدروا ببيعة الغدير وبإصرار هذا هو الواقع الذي يكرهه إمام زماننا هو هكذا يقول وَنَبَذُوا الْعَهْدَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بإصرار مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة السلف الصالح كان بعيدا عن أي شيء عن بيعة سقيفة بني ساعد وكان وفيا ببيعه الغدير مراجع الشيعه جنحوا عن هذا المسار مذ جنح كثير منكم ابتعدوا عن هذا المسار مذ جنح كثير منكم مالوا وانحرفوا عن مسار السلف الصالح وذهبوا عن مساري السلف الصالح وذهبوا بعيدا عنه وماذا فعلوا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون على المستوى المعرفي على المستوى العقائدي على المستوى التفسيري على المستوى الفتوائي على المستوى الثقافي على المستوى الإعلامي على المستوى السياسي على المستوى التربوي على المستوى الاجتماعي على جميع المستويات هذه مشكلة الشيعة وهذا هو السبب الذي يجعل إمام زماننا يكره الواقع الشيعي فماذا نصنع ماذا نصنع انتم انتم الذين تقولون نحن خدام الحسين اذا كانت خدمتكم في هذا المسار الذي يكرهه صاحب الزمان اي خدمه هذه واي حسين هذا الذي تخدمونه انكم تخدمون حسين مراجع النجف وحسين مراجع النجف وكربلاء ما هو بحسين الحجه بن الحسن كرارا ومرارا اصرح بهذه الحقيقه ودائما اضع هذه الحقيقه بين اعينكم وانا متاكد ان لا فائده ولا تاثير لكلامي هذا لكنني سابقى اؤدي رسالتي لا شان لي بكم وكلما تقدم الزمان كلما ازددت بصيره بهذا الواقع الشيعي الذي يزداد في كل ثانيه بعدا عن الحسين وال الحسين وان كنتم تظهرون الشعائر الحسينيه هذه الشعائر توظفونها في خدمه مراجع النجف و طهروا هذه الشعائر من علاقتها بمراجع النجف وكربلاء واربطوها بشكل مباشر بالحجه ابن الحسن بعيدا عن هذه المجموعات مجموعات اليماني والقحطاني ورواه الحديث والمولويه وامثال ذلك من الخطابيه الانجاس وغيرهم اعتمدوا ثقافة العترة فقط اعتمدوا قرآنهم المفسر بتفسيرهم واعتمدوا أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم خذوا الحقائق من قناة القمر الفضائية وما وجدتم فيه بعيدا عن منطق العترة الطاهرة فالقوا به في المزبلة لا تاخذوا الكلام لانني انا اقوله احترموا عقولكم ودققوا وتفحصوا وتابعوا وتتبعوا ابنوا شعائركم الحسينية على هذه الثقافة وطهروها من الارتباط بمراجع النجف وكربلاء باصحاب العمائم الابليسيه الكبيره لا تقبلون كلامي لا ابالي انا اؤدي رسالتي لكنكم ستندمون بعد ذلك متى من تطلع الشمس على الحرامي اذا طلعت الشمس على الحرامي لكنكم ستندمون بعد ذلك متى من تطلع الشمس أعلى الحرامي إذا طلعت الشمس أعلى الحرامي ولا تحين مندم نذهب إلى فاصل